صباح الخير متابعي طقس العرب في الاردن اليوم الاثنين باذن الله تستقر الاجواء في عموم مناطق المملكه مع وجود لبعض الغيوم متفرقه في سمائها وايضا درجات الحراره بالضبط.